العدسه الذهبيه كل ما هو جديد لعام 2022 المتالق دائما طاهر الجميلي وثامر الجميلي حضر معنا المتالق دائما صاحب الحنجره الذهبيه نجم الفرات الاوسط كرار العراقي <تصفيق> انتم والمتالق دائما كرار العراقي والفرقه الموسيقيه كل الحب والتقدير صاحب دعوتنا هذا الغزال الوردة قلنا إن شاء الله يوم عرسه جودي باتير جودي وتنام عيني جبت عمري بقطار القهر والضيم <تصفيق> وعشت بكل محطه انواع الهموم منو مثلي نام بدمع غرقان او يسقيه الدهر انواع الاسمه عاشرني انا عاشرني الزمن كان يطلب بثاني عاشرني يا عاشرني يا الغزال عيني عاشرني الوقت كم يطلب بثار أو خلاني أعيش الوحد مهموم أنا ما, هاد ما هاد عد حيل الدهار عَدَّ <تصفيق> حيل الدهرك الحيل ما ادوم مثل دمع جبل حمرين، ما هااااد اخوي بيوم بيوم بيوم داد أخوي بيوم بيوم دار علي ماهد ماهد قصب قلبه وشعل نيران بي يا ونسونه أظنهم عاشر وغيره ونسونه يا إله مليتك علي من هالتعب والمان أو سنين العمر مثل الحليم مليتك لي علي من هالتعب والمال أو سنين العمر مثل الحليم يقضى من الصير عن بعيد يرتاح القلب ويهين من الصير عن نبعي يرتاح القلب ويهين لا عين التشوف ولا قلب يحزن لا عين تشوف ولا قلب يحزن اي كانت عليك الروح مشتاقه ليبيع الطيب ما اندم على فراقه اي كانت عليك الروح مشتاقه ليبيع الطيب ما اندم على فراقه او من اولك والتالي اذا رمن الوفا اي من الاولك والتالي اذا رمن الوفا مال اي زلاتك ويا يا هوا يا وي زلاتك ويا يا هوا يا وي برضه سعودي جايش اللي بالخوان الخوان ويلي شيعون ويلي شيعون نعود من أمو جون شيعون اللي بالخوان يا شيل اللي في الخوار عن الماء ما او دم موت تجوا ويا اللي جاي لا هم وزمان اصيح بليل ما واحد حمان علي يتعاونا هم وزمان اصيح بليل ما واحد حمان مرحة وين الأخوة وين أهل المرور يا ناس من المرأة ظل عا يا ناس إنت حاطط روح ذاك يا يا حاجيني صاير غزالي قبال عيني اليوم لحد يا انتم عيوني قبال عين للنجف يا هولي للنجف يا هولي ويلي ويلي وجود الغالي <تصفيق> لعينك يا حذر يا غزالي تاجو باجو فصفر شطل شبير وقابليته من ماي عيني تشملت <تصفيق> شطل شبير وقابليته من ماي عيني تشملت لو ينشر الوالي وحدك ولا فارق عيون لو بيدي ما خليك تمشي وحدك ولا فارق عيون ايالي شوفي يا كحالة جميس الماء وقافل الماء وقافل الماء وقافل بضي جمس قلوا لبات شر لو متيت لا يوقفي على جناستي قل لو الحوم شدة وقضت قل الحوم شدة وقضت وبخير صارت حالتي، والطيبه منا وانتهت، ما راح اصاحب اي بشر كفرته صاحب راحتي، له كلولهم كلولهم One or one?